کیسے بڑھوں گا آگے تم نے بھی نہیں کیا تم نے بھی نہیں کیا تم نے بھی نہیں کیا سبسکرائب نہ اینڈ پر بیل آئکن Well, I'm powerful, job, bird is <laughs> the night, the the snake, J, ride with the mom, hum to a law, J, let me, take me a job, burn with the name, and pull it through the chain, mom, mom, mom, mom. Give me the chain, rest a piece of my security, every man's a pure privilege in my career, give me the chain, rest a piece of my security, every man's a pure privilege in give me, give me changers, my career, I'm going to teach you something. I'm to किंनच काय होतं ते तुम्हाला to be the same with the piece of muscle